Радсадівська середня загальноосвітня школа. Технічно до опалювального сезону тут готові. Держимо в такому стані, в робочому, також щоб гаси, будемо топити. Головне, щоб дали гаси і все. Директорка Новобогданівської школи Ірина Якубенко розповідає, технічну підготовку до опалювального сезону починають у травні. Жінка додає, поки в школі достатньо тепло. Нам повідомили всім, що, яка ситуація склалася взагалі в Україні, яка сьогодні вартість ціни газу, яка вартість була закладена, і тому сьогодні ми чекаємо на торги. І дуже б хотілося, щоб це швидко відбулося, тому що хотілося, щоб дітки навчалися в теплі. У нас, взагалі, школа дуже тепла, якщо у нас газове опалення, то дуже-дуже тепло і зручно. У Рацадівській територіальній громаді з 13 бюджетних закладів у трьох – альтернативне опалення – вугільне та електроопалення. Інші до подачі тепла технічно готові. Розпочаті процедурні...» аукціони для закупівлі газу, але поки що стартували ми по 24 гривні. Ми знаємо, що підписаний меморандум 30-го числа, в якому вказана ціна 16,40, але закінчуються зараз торги і після закінчення торгів це надасть нам можливість укладати прямі договори з нафтогазом по 16,40. Юрій Піньковий говорить, цього року грошей у бюджеті Рацадівської громади достатньо для того, щоб пройти опалювальний сезон. Наступного ж року планують переводити бюджетні заклади на альтернативні види опалення. Підвищується ціна на газ, підвищується ціна і на всі, на всі інші наші розходники, які пов'язані з опалювальним сезоном. Це і вугілля, це і дрова, це і пілети. Тому наскільки це буде вигідніше, не знаю. Але впевнений на 100%, що ми відійдемо від от таких от глобальних проблем щодо вартості і підключення. 30 вересня представники Кабінету міністрів Офісу президента, Нафтогазу, Асоціації міст України та Конгресу місцевих і регіональних влад підписали меморандум про врегулювання проблемних питань у галузі постачання тепла і гарячої води в опалювальному періоді 2021-2022 років. Його мета – не допустити підвищення тарифів. У блоку теплопостачальних підприємств буде діяти ціна на рівні 7,42 за 1 тисячу кубічних метрів до кінця опального сезону. І що теж важливо і впливає на місцеві бюджети, це досягне така зважена, прозважена рівень ціни для потреб бюджетних організацій на рівні 16,4 гривня за кубічний метр, теж протягом опального періоду та і на весь 2022 рік. Меморандумом задекларовані принципи підтримки місцевих бюджетів у вигляді компенсацій. Збільшується дохідна частина за рахунок плюс 4% на податку на доходи з фізичних осіб. Якщо ми раніше надходило 60%, зараз буде 64%, плюс акциз по паливу 13,44%, це дозволить трохи збільшити доходну частину місцевих бюджетів і збалансувати от саме належні видатки на оплату енергетичних ресурсів. 13 жовтня обласна комісія Степ та НС визначила відсутність постачання природного газу бюджетним установам надзвичайною ситуацією регіонального рівня. Це рішення спростить процедуру проведення договорів заключення договорів на поставку газу, тобто дає можливість вийти на переговорну процедуру. Всім бюджетним установам газ постачатиме товариство з обмеженою відповідальністю «Нафтогазтрейдинг». Вартість буде фіксованою до кінця 2022 року. «Нафтогаз буде постачати газ для бюджетних установ за ціною, яка становить 13,7 гривень без ПДВ, без транспортування. Ця ціна, зауважу, є в рази нижчою, ніж поточна спотова ціна. Якраз за рахунок того, що ми змогли запропонувати ринкову ціну фіксовану на наступні 15 місяців, ми змогли забезпечити так, що зараз бюджетні установи будуть платити набагато менше. Всі розпорядники коштів повинні укласти типові договори із товариством з обмеженою відповідальністю... ...газопостачальна компанія «Нафтогазтрейдинг». Після цього почнеться опалювальний сезон у бюджетних установах. Валентина Гурова, Юлія Філімон, Сергій Куропятник. Новини на Суспільному. Миколаївщина.